Все, пішли. Можна одне питання? Просте. Можна одне питання? Дуже просте. А вам можна питання? От те, що у людей немає браку спілкування, це ми можемо побачити на прикладі тих, хто на не хоче зі мною спілкуватися. Карантин обмежив наше живе спілкування. Наше пересування містом і ще купу речей, які ніколи не були для нас чимось недосяжним. Давайте подумаємо, яких трьох речей вам найбільше не вистачає. Три речі, яких вам зараз найбільше не вистачає. Повноценної роботи, напевно, душевного спокойства. Ну и, наверное, все-таки оптимизма. Просто не понимаешь, как будет дальше. А по спілкуванию нормально? Да. Не, не маю браку? Э, ну, очень не хватает. Гроши, <связи> женщины, <связи> <связи> <Коханья. связи> Та Ну, как, Ниде, вона есть, только вона не в Киеве. Карантин, не может поехать, никак. Это внимание и общение, и объятия, прикосновение. Это очень счастливое. Недоступно практически, даже с близкими недоступно. Поэтому это больше всего не хватает. А когда это было доступно, мы этого не делали. Хочется радоваться природе, выезжать с детьми, пришлось детей вывести. Людей мне не хватает. Я очень общительный человек. Все остальное, как бы, деньги есть, все, все нормально. Ну, как бы, еще есть, я не знаю, что будет дальше, но пока есть. Все, я все уже чекайте, да. Спасибо. Да. Нарешті мы знали людину, який... Не вистачає спілкування. Трошки зробили баланс такий. Ну що не вистачає? Роботи, не вистачає. Ні, ну ні, я її... Ну ні, втратила через іншу причину. Не, всего. Ну, а, не вистачає всього, да. ну... Свободи, дитина не може свободно гуляти на вулиці. Ну, дитина більше обраничений, звісно. Ви ходите якось? У мене собаки є. Все вистачає. Не забрав Ні. нічого з того. Ні. Все, за продуктами сходив і бігом домой. А до цього? Ви сиділи постійно теж Да. Тобто я пенсіонер, пенсію платять. Одне, одне питання. Куди? В сільпо в черзі постоять. Отпуск. <рес> що роботи немає, а вам не вистачає відпустки, так? Да? Багато роботи? Совершенно напевно. А, а якщо відпочине буде, що будете робити <свісно> в умовах карантину? На дачі сидіти. Главное, не вистачає відпустки і побачити, посидіти на дачі. І, і третє? Щоби, в щоб, щоб, дачу, щоб, щоб це все, дай Бог, закінчилось у нас в тому що це тільки почало. Особисте спілкування з людьми, а, робота. Тоже третье. Да, Там вот, все-таки весна, хотелось бы как-то, наверное, выбраться в шашлыки. Но только нормально, в рамках закона имеется в виду. Работа. Торгово-развлекательных центров. Дети дома сидят. То есть никакой личной жизни. Опять же, такі мені не вистачає кави не домашньої. Мені не вистачає, щоб я могла поїхати кудись куди завгодно ввечері, просто пройтися, не знаю, набережною. І не вистачає гулянок з друзями, якими я постійно гребувала. Скажем так, карантин показав людям, що ми в принципі нам не вистачає самого головного общения з людьми. Все, ми без цього можемо прожити. Без этого всього вокруг. А без людей ми не можемо прожити. Це саме головне спілкування, увагу, і переживати за близьких, родних, все время згадуватися. Коли ми були працювали, у нас була робота, ми сюди були зайняті, ми знаходили причини не згадуватися, не спілкуватися. А зараз у нас є можливість показати свою любов, увагу, і не прикасатися, конечно. Не знаю, напевно, найбільше, чого зараз не вистачає, це те, щоб нам сказали, все, люди, карантин закінчено, все окей, виходьте і живіть далі. Сподіваюся, що після цього ми станемо добріші.